kasih setelah kepergianmu baru ku sadar begitu berarti kau dalam hidupku kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku bahagialah kasih bahagiamu abadi selamanya Di tengah malam yang sepi ku terpaku merenungi kegagalan hidup ini Siang telah pergi Siang malam tiada henti Siangkan semua semakin menyiksa Siang malam tiada